محتاج نظام محاسبي كامل لادارة مشروعك أو شركتك أو مصنعك؟ محتاج نقاط بيع عدد لا محدود؟ عندك نشاط تجاري وترسل فواتيرك للعملاء سواء بالواتساب أو بالايميل؟ تبي برنامج مربوط بمتجرك الالكتروني بدل مشترياتك في متجر الكتروني لحاله، وبرنامج محاسبي لحاله؟ محتاج برنامج يدير لك مصنعك لو عندك مشروع صناعي وعمليات التصنيع؟ أرسل فواتيرك للعملاء ويتم دفعها الكترونيا على أكثر من 10 منصات دفع الكتروني. واستغني عن جهاز قارئ الباركود، واقرأ الباركود بكاميرا شاشة الكاشير أو الموبايل. موظفين كثير وتبي تنظم شؤونهم وعقودهم وتأشيراتهم وحضورهم وانصرافهم؟ عندك أكثر من شركة أو أكثر من مؤسسة مع اختلاف رقمهم الضريبي أو السجل التجاري، وفرنا لك ميزة إضافية، أكثر من شركة في حساب واحد، وكل شركة لها حساباتها وتقاريرها بشكل منفصل. ناهيك عن المبيعات والمشتريات والمنتجات والخدمات والشحن والتوصيل كل هذا في برنامج واحد ماكس سمارت كود أطلب الآن